Куцули завжди тримали вівці в горах, адже недаремну продукцію, яку з них отримують, називають «білим золотом Карпат». Смачна бринза, буц, овече молоко, сир, цими та іншими смаколиками обов'язково хоче поласувати кожен, хто подорожує горами, приїжджаючи в туристичну подорож на Закарпаття. Проте були певні часи, коли професія вівчаря стала поступово занепадати. Та й ми неодноразово казали в своїх відео, що вівчарство вимирає. Можливо, воно таки б зовсім зникло, як вид стародавньої професії. Але все ж таки в Карпатах є представники нового покоління, які дійсно хочуть відродити справу своїх предків. Один з таких – Валентин Писар, молодий господар, який проживає на Закарпатті, в селі Білах. Хлопець має власну отару з 20 голів худоби, в якій є й дорослі і молоді вівці. Порода переважно власна, гуцульська, мериноси, які дають багато цінної шерсті та молока. Бо саме вони найкраще проживаються та ростуть на схилах Карпат. Нікаво те, що у родині самого Валентина ніколи не було так званих професійних вівчарів, та й сам він за базовою освітою – музикант. Свого часу закінчив навчання в Івано-Франківську, обравши спеціальність викладача музики. Ми знаходимо в селі Білий, урочище буків. Це таке міні-урочище між Раховом та між класами. Ну, за центром села. Маємо одержимо вівці один. тут у вас? Двадцять. Яка їх порода? Миронос. Миронос це пацькі вівці. Це е, все твої вівці, так? Та? Я вівці великі, вівці середні. Ну, що маємо фалитись. <laughs> маємо песика оделабая. Кількою йому роки? Три. Три роки. Це чистокровний алабай? Чистокровний. А Як ти взагалі почав займатися вівчарством? Люблю то. Люблю то. Це тобто тобі не передалося по спадковості? Ні, ні, не. Ну, не своя спадковість. Музикант. Ти по музикант, так? Так, так. Педагог з музичного А ти вчився десь на музиканту? Так, звичайно. Вану Франківську. Вану Франківську. Но, це просто так, як моя хобі. Я люблю. — А ти вівчарив колись? — Ні, Ти не вівчарив? — я таке, на Лесі, восени. Підтримуємо, держимо. — Від нової тепер. традиції. — Це правильно. Бо тепер дуже вже йде з часом занепад до цього всього. З кожним роком все йде на спад, на спад, не вийшло вверх, а йде вниз. No. І... І маємо так, держимо, хочемо би було. Любимо то, хто любить, то держимо. Та хто любив, хто розлюбив. Продав. Дінки є, всюди є. Купувалося в Румунії. Купувалося в нас тут у Рахові. Це на все, це без трошки. Це зараз є колекція. Зараз виглядеш. Ще колекція є? Так, це пусте, це тут дзінька є. І це таке. Вівці ми недавно розлучили, але так вівці ще си доосиновуємо. Тут вівці сплів кошері, бо у ферму не ще, заганюєш. Ну, хіба погоди, коли були якісь сприятливі умови, дощ від сніг. А коли файні вечора, такі, як на привичкому довленні, були та спали в кушеті. Ну, вже діти не намогли, введіти, як, що буде. Ну, та й Боже, поможе, це головне меру нам усім на Україні. Бо як не буде меру, не буде ні це овець, ні нас. У Валентина налагоджений збут на Бринцу, як у своєму селі, так і через знайомих в Румунії. В середньому ціна сиру вартує зараз 200 гривень. І якщо врахувати скільки праці та сил вкладено в ці продукти, то можна зрозуміти, що така ціна ще не дуже велика для екологічного чистого товару. Є є, є ту люди. У нас місцевості є туди. В Румунії друзів маю теж є, що беруть, дегустують ну, серна. А румунські вівці не пробував завдати. Ні, румунські, я не знаю. Не мені всі палі румунські вівці, но румунські вівці, я на кіко чую, знаю всі, кажуть, румунські вівці, ну просто ми тут держимося за молока, у нас міра буде. ми хочемо, не доїмо опію, немає. Але румунська вівця, вона більше сіде, ну, вона йде сферу. По в'яснює цій категорії. Так, і в мене тут усе, тут барани є такі наші, карпатські, міроносні. Немає. А кілько так ти намірено доїв на 16 у вас? На 6. Відер. Ні, 11 було, ні, ага. 11. 40... 4 відер. 44 відео. 44 відра. А скільки це кілограм сиру, приблизно? Ну, це якщо в загальному це виходило зараз до 20 кілограмів на одну вівцю. Разом з ворду, ну як ворду вже сюди за так. Може продати серплю, потім ягнята навесні. Так так, звичайно, трохи складнішими її справи з шерстю. Зазвичай з неї роблять вовняні нитки для в'язання і приготування ліжників. Проблема була з вовном, з тепер Збу... не було збуту. Не було взагалі збуту. Пару років о тут ми я не йшов. А я, вас реально... немає тут на які виготовляють таке yeah. ліжники? Є yeah, але yeah, лиш... їх уже мало є. Старі повмирали, десь по молодежі. Лише. Це яка має майстриня, займається тим, то вона має свої вільці. Вона має свої вільці, то наші її брати, їй На Бог знати, там, ми, ми не заробити. І ми... Я кажу, є щось, будь, бо є і все. Щось вертається. Бо... З... Понятне Того. діло, повертається, ну. Та Так якось і але це треба багато часу. Все ж треба таки, так? багато часу. Треба рано вставати, треба. Но, але чим більше держиш, тим за ти сам цим займаєшся. Тебе з родини ніхто цим не ні, займається ні, ні. більше. Ні, це все моє, це моє. І що я хочу казати? Чим більше тримаємо, тим велика кількість. Чим чим Валентин. Обходить своє хазяйство сам і добре знає ціну кожній копійці. Тому він дуже сподівається на допомогу держави, яка обіцяє компенсацію в 300 гривень за вівцю. Як каже молодий господар, якщо буде така допомога, то вівчарство буде розвиватися і надалі, бо казди стануть більш зацікавленими у цьому. Ну, тепер на даний час ми здали документи, паспорта, витяги з державного реєстру на дотації, щоб дати підтримку на вівці. Ну, в загальному ціна, сказали, що 300 гривень була. Але а ти мовити. плануєш так у майбутньому розширювати свою торгівлю? Ну, якщо нам щось з державами допомагати, люди будуть зацікавлені не кожен розширити. Але як кожен за те все ото, розумієш? Заплати літо, заплати все. То набігає велика ціна. А яка за літовещенство була ціна? За усе? У нас було 400 гривень. 400? Трохи дорого. 400 гривень літо та й плюс ось. Ага, це за синівку вже. Ні-ні. За синівку в 600. Ага, ну от, це це так. Це на одну вівцю 600 гривень було дати. Та це не вважаючи, що я їх виснував на виснованів, я їх сам виснував, що вони ніде не були. Я ніколи не даю, я висновив постійно так, сам. Но, а взагалі, так, пішло, йде 600 гривень на вівцю. Ну, цього року йшло. Йшло 400 гривень за літо та й 200 йшло за сонівку. Чесно, трохи дорого. Ну але що, ціни, ціни на все зросли, я розумію, тут труть ті Хто не був, хто не знає, то може казати, там треба рано йти, встати і піти. Ну, може, я розумію, я тут то, то гроші не шкодую, бо знаю, що воно ну, нелегче. Вартиєтво. Правильно. Вробив так, що ці 600 гривень, це все. Та коло цього вона, йде прих... іде в Юрі, а приходить тут Дмитрий. Угу, ну... Та їй більше півроку вдома немає то й посчитати під ниніт, то і ходить. Ну, нелегка ця праця, ну, але з цим сироді, люблять то. Та й не любити справу свою. Так, так. А якщо не любиш, то туди нема що держати. Це цап, така австрійсько-міщана порода. Бога знає, але він... А це породиский? Йо, йо, йо. В мене не був породиский. Ну, вже тата. Є він коза кість, чи ли, тільки цапту? Ні, маю козу вдома ще. Ну, цаптують так. Ну, в нього він такий, мішений. Можна сказати, хопий. я воля ontem na estalovi roto arichnik 7 tipo tá acelertando seca Ну, тут вівці в зимі вже у земній часі знаходять, коли вже студін... зимівка. Помости файно високі, бо низькі теж недобре, коли вівці все спарюють, файно вівці, а тут держимо, як богдая ягнятка на весні тут це тепляк. Тут усьо оброблено таке. І... Мабуть, так як має бути. Тут вже валовики стоять коли. Доброго гія, давати їсти. Це таке. А тепер у цей час, дар жутуй за мною. A chulaquinha, a inglês, a chulaquinha, eu gosto aqui. A chulaquinha aqui, também. A chulaquinha aqui. Як випадає слушна нагода, Валентин співає Коломийки про своїх овець, або пише музику, підбираючи на синтезаторі вічні мелодії вічних Карпатських гір. Хто Будеві, буде ми я плясаємо хто Томас буде і ми молодий, молодий? ми ми ми ми ми ми ми Та ой бачить товариші, у гуд хатуй, на твоїй дівчині лайне. З тогой боку та на твій Дівчина каса, не двої бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, не баю бой, сподобалось це відео, підпишіться на канал та поставте лайк.